Ericianu, reacție la achitarea lui Pontă, dovezile despre abuzurile și excesele statului paralel au cântrit greu. Popescu Ericianu, presubliniere din teleal de subliniere-i al Senatului, salut decizia în alte curci de casacie subliniere-i justicie în dosarul rovinarii turceni. Judectorii au decis joi chitarea lui Victor Pontă, de subliniere I dnacerea sublinierea se de închisoare. Salut decizia pe care dat-o astăzi în dosarul lui Victor Pontă. Încă de o dovadă de independeni arată în lege să exercite rolul atribuit de constituie. Decizia a fost luată ferea așine cont de presiunile externe venite este o dovadă ce trebuie să funcționeze un sistem democratic. Cred că reformele din justiție vor genera din nou încredere în valorile democratice și liberale de care România are nevoie, în ultimele săptămâni, am văzut multe exemple de independen în numeroase instanțe de judecati sunt sigur ce dovezile despre abuzurile și excesele statului paralel au cântrit greu în aceste decizii, scrie Tericianu pe Facebook. Fostul premier Victor Ponta și fostul senator Danova au fost achitați joi de magistrații instanței supreme în dosarul turceni, rovinar, în care au fost judecat pentru fapte de corupție, în lecturi cu încheierea unor contracte de consultant. Decizia instanței nu este definitivă. Decizia în altei curci de casacie sub sublinierea justicie nu este definitiv, putând fi atacat de procurori. La ultimul termen al procesului, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru Victor Ponta sublinierea pentru Danova. Ancheta în acest dosar a durat aproape 4 ani. Iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis în judecat în timpul mandatului. Procurorul DNA a solicitat condamnarea lui Victor Ponta pentru fals, în înscrisuri sub semntura privată, complicitate la evaziune fiscală, subliniere i sepelare de bani, subliniere i subliniere o complementar în cazul acestuia.